ارفعوا الرايه وغنوا بالطرب إقبلت بنت الاكابر والحسن يا شموخ الخطيب يا عز النسب كملك ربي ولله الكمال كملك ربي ولله الكمال كملك ربي ولله الكمال، كملك ربي ولله الكمال، بنت شيخ للمراكب ارتقى، الوفاء والطيب وعلوم النقا، شيخ علوم المطاني خلوقة، تشهد الوفاة لكروم الرجال، تشهد الوفاة لكروم الرجال، ليلة الافراح فتت بالوعود، واحتفت بنت الاصايل والجدود. لو اشله بعده اللحن جبت للمداني يا سيده الحسم كل ما هانت من زين فوز الفن يا رهيف القلبيذ هاك الدلان يا رهيف القلبيذ هاك الدلان العبي ولا بعد نقت العريس افضل عروس لبسوها بالذهب واغلى النفوس القمر ما يشبه غير القمر، القمر ما يشتهي غير القمر، وصفها وصف المهور عمك رمان، ألف مبروك الفرح يحلى أحلى خوات، الحفل هالليلة عيد وكرمان، الحفل يملك ربي ولله الكمال، يملك ربي ولله الكمال، بنت شيخ للمراجب ارتقى، الوفاء والطيب وعلوم النقاه، شيخ علوم المطاني خلقها، تشهد الوقفات مكروم الرجال، تشهد الوقفات مكروم الرجال، بالوعود، واحتفت بنت رصايل والجدود يوش له بعد انزل يا سطر الحسم كل من يا العبي هذا من بنوفا وطيب هذا الصج نقاله والدعوه وجون مهنيين بعد ما العريس افضل عروس لبسوها بالذهب وغلال لبوس القمر ما يشبه غير القمر القمر ما يشبه غير القمر وصفها وصف المهور والرمال الف مبروك الفرح يحلى حواد الحق له